לפנינו 4 משפטים, הייתי רוצה שתחשבו איזה מבין המשפטים האלה נחון. המשפט הראשון هو גוף נעי האת אלאים לי פעל עליו כוח לא מאוזן בכיוון משפט שני, גוף בתנועה ישמור על מהירותו וכיוונו לעד אלאים יופעל עליו כוח לא מאוזן. גם מעניין. משפט שלישי, גוף במנוחה ישאר במנוחה אלאים יפעל עליו כוח לא מאוזן. במשפט הרבי גוף שעליו פועל כוח לא מאוזן, יעיץ תמיד בכיוונו של הכוח הלא מאוזן. חשבו למשפטים האלה, ונסו להחליט איזה מבין המשפטים נכון, יכול להיות שאף אחד מהם, או כולם, או חלק מהם. נחשוב עכשיו על כל אחד מהמשפטים ונפרד. ראשון, גוף בתנועה יעט, אלא אם... יפעל עליו כוח לא מאוזן בכיוון התנועה. במבט ראשון, זה נראה משפט המתאים לניסיון היומיומי שלנו. אני דוחף רעית בחדר, נגיד שזה רצפת הבית שלי. אני דוחף את מכשיר הטלוויזיה, מהישנות והכבדות. אני דוחף את מכשיר הטלוויזיה, הדרך היחידה שו ימשיך לנוע, היא שאני אמשיך לדחוף אותו, לצייר את כוח הדחיפה שלי, ונקרא לזה כוח התחיפה שלי על מכשיר הטלוויזיה. הדרך היחידה, באני, יכול להמשיך להניע את המכשיר, היא על ידי המשך הפעלת כוח התחיפה. אם אפסיק אותה, נראה שהוא יעט. על כן, מנקודת הראות של הניסיון היומיומי שלנו, זה נראה כמשפט נחון, זה רק נראה כך, כי אני לא לוקח בחשבון את כל הכוחות הפועלים במקרה הזה. לא רק כוח הדחיפה פואל, קיים גם כוח החיקוח. קיים גם כוח החיקוח. אקרא לו כוח החיקוח. אם רצה להמשיך לאניע את המחשיר במהירות קבועה, כוח הדחיפה ידאג, דאג גם שהווקטורים יראו בעלי אותו גודל, הם אמורים להיות באותו גודל. אם רצה שהמחשיר ינוע במהירות קבועה, בכיוון הדחיפה שלי עליי להאזן לגמרי את כוח החיכוך. אם כוח הדחיפה שלי קטן מכוח החיכוך, המכשיר יעט. אם כוח הדחיפה שלי גדול מכוח החיתוך, המכשיר יעיץ. במטב הנוכחי, הגוף בתנועה והכוחות מאוזנים. הדחיפה שלי מאוזנת לגמרי עם החיכוך. נראה מקרה אחר. נניח שאנחנו נמצאים בחלל, לא הכנסת אפילו את התנגדות האוויר כאן. נניח שאנחנו בחלל העמוק, בלי, כוכבי, בלי כוכבים, רק מוחלט. אם גוף נע ואין כוחות, אין כוחות הפועלים עליו, אף כוח. הגוף ימשיך בתנועתו. הדרך היחידה בה הוא כיוון התנועה. להעט את תנועתו, להעיץ אותה אם יפעל עליו כוח שקול שונה מאפס. נחזור לדוגמה הזאת. הסיבה היחידה לכך שהוא יעט, כשאני מפסיק לדחוף, היא בלל שפועל עליו כוח שקול שונה מאפס. כוח החיכוך. אם תצאו להתחשב בזה, ישנה גם התנגדות. מסוימת של האוויר. אז המשפט לא נכון. גוף בתנועה לא יעט. אלא אם יפעל עליו כוח לא מאוזן. גוף פנה ימשיך בתנועתו כל עוד יפעל עליו, עליו. כוחות, מאוזנים או שלא יפעלו לו כוחות כלשהן זה משפט לא נכון גוף יתמיד בתנועתו וכיוונו לעד אלא אם יפעל עליו כוח לא מאוזן. זה נכון זה בדיוק מה שקורה כאן במקרה של גוף במקרה של גוף ענה בריק בחלל אם לא פועלים עליו כוחות הוא לא ישנה את מהירותו. בדומה לכך ובמצב הזה בו פועלים עליו כוחות, אך הם מאוזנים אחד את השניים, אז נים אחד את השניים. במקרה הזה כל עוד אני יכול להמשיך את חוף והרצפה לא משתנה, כלומר החיכוך לא משתנה, המכשיר ימשיך לנוע בכיוון הזה לעד. הדרך היחידה לשנות את הכיוון שלו, או להאיץ אותו בכיוון זה או אחר, היא להפעיל כוח לא מאוזן. אם כוח דחיפה שלי היה גדול, מכוח אחיכוח, או שכוח אחיכוח, היה גדול מכוח החיפה. המישפט הזה לא, נכ... זה, המישפט הזה נחון השלישי, גוף במנוחה ישאר במנוחה, אלא ימיע על אלav כוח לא מוזן, זה דעיה גיונני. ים לא נגיים כלל במה שือו ישאר במקומו. הוא לא יתחיל לנוע בצורה ספונטנית. על כן, המישפט נחון. זה לא רק במכירה ב-POALIM כוחות. גם אם הכוחות הפועלים עליו מאוזנים, הגוף יישאר במנוחה. הדרך היחידה להוציא את הגוף ממצב המנוחה, אם יפעל עליו כוח שקול שונה מאפס, אם נגיד הכוח הזה כאן, הוא הגדול מזה. אם הם לא מאזנים אחד את השני, שוב פעם, המשפט נכון. המשפט האחרון, גוף שעליו פועל כוח לא מאוזן, יעיץ תמיד בכיוונו, של הכוח הלא מאוזן. אם יש לי גוף, ופועל עליו כוח לא מאוזן. כשמחברים את כל הכוחות, וכיוון הכוח השקול, הוא זה. זה לגמרי נכון. הגוף תמיד יאיץ בכיוון הזה. אם יש כוח לא מאוזן, הפועל בכיוון הזה, הוא יאיץ אם יש כוח שקול שוני מאפס בכיוון הזה, אפשר לחשוב זה בצורה אחרת. אם רואים גוף שאינו מעיץ, כמו הטלוויזי שלי, הנאה במהירות קבועה, א, הדבר הזה הנאה בחלל, אם רואים משהו שלא מעיץ, פירוש הדבר שאין כוח לא מאוזן הפועל עליו. יכול להיות שפועלים עליו שמאזנים אחד את השני, או שלא פועלים עליו כוחות כלל, אך הוא לא ייתן כוח. אם פועל עליו כוח לא הגוף יעיץ.